أقبلت اجل فخر بنت لصايل لابسه كبت تخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي أقبلت بنت لصايل التخرج والمنالي شيخة الغزلالي نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي فرحها بقى الخيال كم رفعت راسها بين الاصايغ، واتباها بك على كل الغوالي، ابن جوار وارثه طيب الفضايق، هادي المفلح وله طيب الفعالي، جعل في الجنه وفي اعلى المنازل، في الجنان ويرحى به رب الجلالي، عمك اللي بفعلها النوما سطايق، هادي المفلح وشي والمنالي شيخه الغزلان نادره الخصائل اشرقت يوم التخرج وال اصبر فيك المزايا ام صقر لفرحه هابك الخيال كم رفعت راسها بي